Pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili hruškino pito z ogromno hrušk, tako več kot kilogramih sladčte sladčete v to pito. Zakaj nimamo roki, imam samo hruške, pa zato, ko se peče. Dolgo se peče, še en uro, pridite, pridite, da, da vam vse pokažem, kako bo Evo jo, hruškina pita z mm. Pri sadnih pitah je itak v ospredju sadje. Tukaj imamo danes res dobre hruške. Testo, ki smo ga pripravili za pito, je enostavno za narest in ne vsebuje sladkorja. Mi smo sicer dodali malce vaniljivega sladkorja, ki bi ga lahko izpustili. Primerno tudi za slane pite, če bi želeli. Ampak dobra stvar te pite, tista najboljša, kar pa mene, če mene vprašate, je pa ta drobljenec na vrhu, v kateri imamo vse kosmiče in orehe oziroma pekane. Nija. Moko, vaniljev, sladkor in sol stresemo v posodo Na kocke narežemo ohlajeno maslo. Takole na najmanj neroden način narežite maslo, a ne, kot sem ga jaz, pri za pite je pomembno, da imamo hladne sestavine, kajti, tako bo potem testo res hladno oziroma krhko prišlo. Uh, je pa še ena posebnost tega testa, ki ga pripravljamo danes, izredno malo sladkorja ima, kar ga naredi super za takrat, ko želimo pit, na deve pit narediti bolj bogate in bolj sladke. Če pa spustimo vanilijo sladko, je pa tole tudi odlično krhko testo za slane pite. Pa v multipraktiku je najboljšo. Prilijemo hladno vodo in zmešamo. To takole sploščimo nekje v obliko enega kroga, da ga bomo potem lažje razvaljali. Zavijamo ga v folijo za živila, zdaj pa damo tole v hladinik za pol urce, da se fajn sledi in potem nadaljujemo. Medtem ko hladimo to za pito, pripravimo drobljenec. Ta drobljenec sem šel po vrhu hruškinega nadeva. Za začetek sem tukaj nasekljal, grobo nasekljal pekane. Pekani so preprosto, sam druga različica orehov. in če jih slučajno ne najdete v vašem lidlu, kupite pa orehe. lahko date pa tudi kakšne mandlje ali pa druge oreške lešniki, bi bili tudi super. Uh, poleg pekanov bo posebnost tega drobljenca, bomo dodali noter še osene kosmiče. Ti osene kosmiči bodo dodatno poskrbeli za hrustljavost. Zeljane pekane, osene kosmiče in sladkor stresemo v skledo. Dodamo moko in začimbe, Vse te sestavine premešamo, zdaj bomo dodali pa še na drobne kocke narezano maslo in potem, kar z rokami, vse skupaj pregnetemo, gnetemo pa toliko časa, da dobimo tako peskesto teksturo. Lahko pa tale drobljenec, enako kot testo, pripravimo tudi kakšno dano naprej, tako da je pita N3 pripravljena, če se vam mudi ali pa če vam tako boljše se izide. Dodamo ohlejeno maslo in dobro pregnetemo. stavimo na hladno. Torej, tukaj le imamo kilogram hrušk. Hruške sem zbral zato, ker sem res dobro našal za v didlu. Lahko bi pa tole tudi recimo, z jabolki naredili. Je pa fino pretepiti, ker damo res ogromno sadja. Kila hrušk je kar velik. Tole bomo zdaj vlupili, narezali na šnitke, potem pa še malo z limoninim sokom in pa moko in sladkorje. Kruške olupimo, razpolovimo, izkoščičimo in narežemo na tanče rezine. Dodamo limonino lupinico, limonin sok in premešamo. Skoraj smo že pri koncu s hruškinim nadevom, zmešamo dve žlici moke, tri zavojčke vaniljevega sladkorja in malce soli, približno pol žličke. Tole preprosto stresamo čez hruške, premešamo, to bo poskrbelo, da bojo sokovi, ki bojo ušli iz hrušk med peko, ujeti v nekakšen sok oziroma v In potem smo že pri koncu, samo pito še sestavimo pa smo. Klajeno testo predstavimo na papir za peko, pokrijemo s folijo in razvaljamo na debelino približno 3 mm. In Jože, požen. Spet ste tukaj, spet ste ujamete, okay. Ko imamo testo razvaljeno na nekje 3 do 5 mm debeline, oziroma malce širše kot je vaš pekač, tako da bomo lahko oblikovali rob, preprosto odstranimo folijo. To je najlažji način, kako testo spraviti v pekač. Veki papir samo, probamo zaretno. Kole, te malce da še popraviti in to je to. No, prepikamo z vilicami. Dodamo hruške, jih enakomerno razporedimo po piti. Pito prekrijemo še zdrobljencem in prestavimo v pečico. V bomo pekli na 180 stopinjah Celzija, približno dobro uro, no? uro 10, uro 15 se bo pekla, odvisno koliko sočne so vaše hruške, pečemo jo na sredini in brez ventilacije, vmes pa dejte le pogledat potem po dobre pol ure, če se vam zgodi, da prevečerje vi jo preprosto nižje v pečico ali pa pokrijete z alufolijo. Dober vam želim.